Під ці звуки російських обстрілів жителі Оріхова засинають та просинаються. Тут майже не залишилось місця, куди б не гатили окупанти. «Що на сьогоднішній день для Оріхова відносно, щоб розуміли. Якщо раз зранку і трохи з вечора, то це тихо. А якщо через кожні дві години, то це якось некомфортно». починається Тому на таких територіях відновити, на жаль, практично неможливо. Не вистачає часу. Наприклад, ну, під'їздить вишка Ремовська, і через півгодини починають по ній бухкати. Туди ну, неможливо просто вивезти людей для того, щоб вони розгорнулися що щось почали робити. Тільки приїздять, це вже не раз було заміщено, я не розумію, що в голові ті, хто це робить з того боку, коли під'їздять, наприклад, ті ж самі електрики, Розпочинає працювати вишка і прицільно по цьому району. А ось в цьому житловому будинку не залишилось жодного вцілілого вікна. Лише клумба із квітами нагадують про мирне життя у цьому районі. Нині це так звана сіра зона. Тут росіяни гатять кожні 2-3 години. Тамтешні поїхали через постійні обстріли росіян. От їм захотілося, просто обстріляли. А в цьому будинку люди ще намагалися латати вікна плівками та перекривати розбите скло дерев'яними листами. Та після 1 травня все змінилося, каже Анатолій Хворостяний. В споруду поцілили російські окупанти. Загинули дві людини. Це події 1 травня. Я ще раз хочу нагадати, що саме це свято. Наші непрохані гості святкують під слоганом російською мовою «мір, май, труд». От, будь ласка, російський мір 1 мая. Цей день тут загинула одна людина зразу, літня, похилого віку. Другого встигли довести до операційного столу. Людині був 41 рік. На операційному столі людина й загинула. Після цього, саме коли обстріляли, це був перший обстріл цього житлового масиву, зараз це вже стає регулярністю певною. Саме тоді була масова евакуація людей звідси. Ну, Їх ж неможливо насильницька, але після цих подій вони самі вирішили виїхати. І слава Богу. Особливо болить за місцеву гімназію Сузір'я, каже пан Анатолій. Саме тут він вчителював у мирні часи, а також був завучем навчального закладу. Не минулої року, відколи в школі зробили ремонт. 21 травня гімназія зазнала руйнувань від ворожого снаряду. Наскільки я пам'ятаю, це був хол на першому поверсі. Друге поверсі були класи, це була вчительська одна з двох. А на першому поверсі там мав дуже гарний ботанічний сад. Я вже не знаю, скільки там було рослин, але ну, не десятки, мабуть, за сотні. Там було дуже красиво. Було. Ну, буде ще. Загалом російські окупанти пошкодили більше двох сотень будівель у всій Оріхівській громаді. Понад 20 людей загинули. Три села громади перебувають в окупації – Мирне, Копані та Нестерянка. Там ситуація складна, каже міський голова. Там залишилося небагато людей. От, про гуманітарну катастрофу я не можу сказати, хоч я гадаю, що це просто люди там кріпкі і вони не признаються в тому, що там насправді відбувається. А от про свавілля цих непроханих гостей – це постійна інформація надходить. Мородерство, ворожство, насилля. Ну, там ці, цілий набір. За словами Анатолія Хворостяного, уникнути гуманітарної кризи в Оріхові допомагають волонтери та небайдужі люди. Дуже багато людей допомагає. І дуже багато серед місцевих стали волонтерами, які допомагають своєму рідному місту. Це і ліки, це і перев'язочні матеріали, це і допомога різних фондів. Хотілося б, щоб полегше стало спальним. Ось з цим у нас проблема. Ми постійно знаходимося в режимі жорсткої економії. Тримати оптимістичний настрій допомагає згуртованість усіх людей, каже пан Анатолій. Адже від 24 лютого життя кожного змінилося назавжди. У мене взагалі крові української практично немає. Я не половину русськи, не половину болгар. Інтересно, какого нациста вони воні у відділі? І от при цьому при всьому розмовляючи російською мовою з нашими хлопцями Західної України, ну не було жодного моменту, щоб ми одне одного не зрозуміли. Людь там тому, що ми вибір свій зробили, свій особистий, європейський вибір. А країна, яка, а я в цьому впевнений, років би через 10 розквітла біля оцього, я навіть країною це не можу назвати, біля цієї сусідньої території, товаришу Путіну була не дуже потрібна. Якби не було важко, пан Анатолій каже, залишатимуться в місті, допоки тут є хоч один місцевий житель. От для мене це день сурка. Все, що ти зранку, разом з нашими доблісними ремовцями, газовиками, гадяниками, відновимо, на знову все порушить. І починай спочатку. Бо поки тут залишається остання людина, треба здумати з саме за це. Повинна бути вода, повинно бути світло, бути, повинен бути газ. Ну, зрозуміло, там, де це взагалі можливо. Ми тільки почали жити, ми тільки ж розпочалися програми, ну тільки ж розігналися по бюджету, ми тільки спланували рік і все на поперек. Ну нічого, ми свої нас догонимо. Альона Анталуха, Віктор Петрович. Новини на Суспільному. Запоріжжя.